دوستان عزیز و نازنین امیدوارم هر جای دنیا زندگی میکنید دلی شاد مغز جمع وطنی سالم داشته باشید تقریبا یک ماه داره پر میشه که مردم در ها دارن برای علیه دولت جمهوری اسلامی تظاهرات را پیمه میکنن سرکوب در کردستان بسیار بسیار خشم بوده و بسیار بسیار پرتوان نیروهای سرکوبگر رو به کردستان ازام کردن الان وقتشی که کسایی که اعتقاد به ایران یک پارچه دارند این فکر رو تقویت بکنند به این فکر افتاده باشند که اگر قرار باشه این همه فشار به کردستان بیاد و جاهای دیگه کمترین فشار رو بهش تحمل نکنند و مردم در خیابان ها نباشند چه بهتر که کردستان از ایران جدا باشه من معتقد به کردستان بزرگ هستم این رو پیشا پیش به همه کسایی که همراه من هستن اعلام کردم و معتقدم که یواش وقتشه که نیروهای آزادیخواه کردستان به جای دموکراسی در ایران به فکر دموکراسی در دولت مستقل کردستان باشن ولی اگر کسایی هستن معتقد هستن که جمهوری اسلامی بعد از سرمیگونیش دولتی دموکراتیک خواهد آمد و ایران یک پارچه بهتر از ایرانی تجزیه شده است الان وقتشی که همراهی بکنن کردستان رو واقعا دیگه داره از حد خودش خارج میشه نوع سرکوبی که جمهوری اسلامی در کردستان داره انجام میده به کار بردن سلاحهای جنگی قتل عامی که از مردم بیگناه داری میکنه داره یواش یواش به این مرحله میرسه که بهترینه که کردستان به جای این که به دنبال دموکراسی در ایران باشه یواشواش به فکر یک دولت مستقل باشه این همه خونی که ریخت میشه برای آزادی در ایران برای دموکراسی در ایران فکر میکنم دیگه بهایی بیشتر از این مردم نخواهند داد اگر به دنبال استقلال کردستان باشن فکر میکنم که وقتشه که کردها به فکر استقلال کردستان باشن و خودشون رو از این فشار بیش از حد جمهوری اسلامی برای آزادی در ایران دور بکنه من فکر میکنم اگه به دنبال استقلال کردستان هم باشن همینقدر تلفات میدیم بیشتر از این تلافات نخواهیم داد همین الان هم به عنوان تجزیه طلب دارن ما رو محکوم میکنن همین الان هم ادعا میکنن که احزاب کرد حزب دموکرات و کومله و پژاک دارن این مردم رو تحریک میکنن در صورتی که همه ما ما کرد ها درقل میدونیم که این شکلی نیست به مردم بدون تداخل احزاب سیاسی کرد دارن این کار میکنن علاوه سیاسی کرد بیشتر معتقد به دموکراسی در ایران هستند و بیشتر معتقد به اعتصابات هستند نه اعتراضات خیابانی نه درگیری شدید خیابانی ولی یواشوش وقتش که احزاب کرد هم به فکر استقلال کردستان باشند و از این بمبست خارج بشن چرا که بچه‌های این ملت دارن کشته میشن به خاطر هدفی واهی اگه قرار باشه ایران به سمت دموکراسی بره باید تمام شهرهای ایران همون هزینه رو بدن که کردستان داره میده چشگال داره که مردم در شهرهای دیگر هم در خیابان‌ها باشن تبریز اصفهان کرمان قم اینا کجا هستن اگه قرار باشه فقط در کردستان پیمایی باشه و فقط در کردستان شهید بدیم من ترجیح میدم که این ملت به خاطر آزادی کردستان شهید بشه نه اینکه به خاطر دموکراسی در اصفهان وقتشه که مردم در شهرستان های دیگه هم در خیابان ها باشن و نیروی سرکوبگر رو بهش اجازه ندن که نیروهاشو به سمت کردستان ببره الان اردوگاه های پناهندگان رو در شمال عراق موشت باران میکنه نیروه های زمینی و هوایی شداره یواشهاش به سمت کردستان تحت اشکال اراق میبره خب اگر قرار باشه شهرهای دیگه ایران حمایت نکنن از مردم کرد حمایت نکنن از این احضاب اپوزیسیون کرد من به عنوان یک کورد ترجیح میدم که احزاب کورد به سمت استقلال کردستان برن و ترجیح میدم که نیروهای پیشمرگه وارد حریم کردستان بشه، وارد شهرهای کرد نشین بشه و با نیروهای مسلح خودش نیروهای مردم رو دفاع بکنه ازشون و مطمئنا بیشتر از این قتل عام نخواهن شد و این امکان رو خواهد داد به دولت های غربی که منطقه پرواز ممنوع مثل عراق براش ایجاد بکنن و این امکان رو که دولت کردستان دولت مستقلی رو ایجاد بکنه یه باشه باش وقتشه اگر قرار باشه نیروهای دیگه در ایران به وظیفه خودشون عمل نکنن وقتشه که کردستان تغازه استقلال بکنه و نیروهای پیشمرگه وارد حریم شهرهای نشین بشن و از مردمشون دفاع بکنن فکر میکنم دیگه بیش از این قادر به تحمل این وضعیت نخواهیم بود این کسایی که الان دعای استقلال طلبی ما رو تجزیه طلبی می دانند وقتشه که حمایت خودشون رو و بهایی که برای استقلال ایران لازم هست بپردازن اگه قرار باشه بها نپردازن ما حاضر هستیم در مورد استقلال کردستان بهایی لازم رو بدیم چرا که ما معتقد به آزادی هستیم و برای آزادی حاضریم که جانمون رو بدیم همون جوری که در چند سال گذشته این کار کردیم مستجبترین گروه های سیاسی هستیم بر اکس احضاب دیگه اپوزیسیون ایران ما تا حالا سر تعظیم فرود نیاوردیم و هم لحظه که لازم باشه امکان این رو داریم که وارد منطقه خودمون بشیم اگر همینطوری که نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای دولتی دارن به حکومت حریم کردستان فشار میارن که ما رو بیرون بکنه اگر این فشارها ادامه پیدا بکنه ما جایی به از وطن خودمون نداریم و برمیگردیم به شهرهای کردنشین و مطمئناً این به ضرر خود تهران خواهد بود امیدوارم که کسایی که دنبال ایران بزرگ هستن ایران مستقل هستن ایران یک پارچه هستن این رو درک بکنن که الان وظیفه اوناست برای یک یکپارچگی ایران حمایت بکنن از کردستان اگر اونا در این مورد کم لطفی بکنن کمتر هزینه بکنن برای ما تغییر هدف از دموکراسی در ایران به دموکراسی در کردستان بسیار آسان است امیدوارم که نقطه خطرناک این موضوع رو درک کرده باشید چرا که ما هر روز داریم شهید میدیم ما هر روز از روز اولی که این اعتراضات به وجود اومده به خاطر یک دختر کرد به وجود اومده و هنوز هم که هنوز کردستان سنگر را رها نکرده و هنوز خانه نرفته ولی شهرهای دیگه با دو سه تا سیل توی گوش خوردن دو سه تا زخمی دادن یواش یواش داره نیروهاشون رو میبره داخل خونه قرار باشه شما هزینه ندید و ما هزینه بدیم خب ما انقدر هم احمق نیستیم که میخوایم خزینه برای تمام جاهای بدیم که این جاها اصن لایق این خزینه دادن رو نداره اگر شماها جمهوری اسلامی رو قبول دارید و این گشت ارشاد این سرکوب رو به عنوان یک مسئله عادی در نظر میگیرید ما این حالت رو نداریم و ما فکر می‌کنیم که کردستان باید یک منطقه آزاد و دموکراتیک باشه نوبت خزینه دادن شماست نوبت همراهی کردن شماست من بسیار خوشحال خواهم بود که اگر همکاری نکنید و این حس استقلال طلبی در بین کردها بیشتر بشه داره یواشواش هم بیشتر میشه خبرهایی که از کردستان داره میاد تقاضایی که از احضاب کرد میشه برای وارث شدن به چرخه مبارزات نشون میده که کردستان افکار عمومیش داره یواشواش از افکار عمومی ایران خودش رو جدا میکنه و این زنگ خطریه برای کسایی که به دنبال ایرانی متحد هستند. برای من بسیار خوشحال کننده خواهد بود اگر کردستان به عنوان یک منطقه آزاد و یک منطقه مستقل باشه و این حتما در این پنج سال آینده اتفاق میفته من پنج سال رو پیش بینی کردم که این مبارزات ادامه پیدا بکنه و من شیش ماه گذشته رو بیشتر تلاشم رو سر این موضوع انجام دادم که بهتون نشون بدم که کردستان باید به سمت یک دولت مستقل پیش بره آرزوی من رسیدن به کردستان مستقل هست و فکر می‌کنم که احزاب سیاسی کرد هم یواش یواش وظیفه دارن که شعار تک تک تاکتیکیشون رو عوض بکنن از دموکراسی برای ایران عوض بکنن برای استقلال کردستان وقتی اون رسیده که برای استقلال کردستان مبارزه بکنند وقتی اون رسیده که نیروهای پیشمرگی برای استقلال کردستان جان فدایی و فر... تلاش بکنند این راهیه که خودتون باید انتخاب بکنید اگر معتقد به ایرانی یک پارچه هستید باید کمک بکنید که فشار از کردستان کم بشه ولی اگر دنبال ایران یک پارچه نیستید و شما فکر میکنید با جمهوری اسلامی میتونید بسازید ما با جمهوری اسلامی نمیتونید بسازیم و سعی میکنیم که دولت مستقل خودمون رو داشته باشیم. به با امید روزی که ما در دولت مستقل کردستان به هشت رویایی من در کردستان همدیگر رو ببینیم و در آزادی زندگی شادی رو دنبال بکنیم. به امید دیدار تمام دوستان در کردستانی مستقل.